I dag, Odin, spidsselsdag. Hurra, hurra, hurra! Odil, jeg husker lige så tydeligt den dag, du trådte ind i mit liv. Og vi to, vi skal være sammen til en af os der. Odil, du var totalt mest i ja. ja, det var hun så overhovedet Odil. Ja, det var hun så overhovedet ikke, ja, okay. Altså, det er så typisk, nej, du skal have. Typisk alt. mig? Hvad vil du sige, Stop. Jeg gemmer mig. Jeg er så træt af at lave alt i det her hus. For hvem? Synes, er det her? For familie -terapi. Vi skal alle sammen leve som vi kan. Hvor Den er toilettet henne? Det er lige der. Og dit vikingednavn skal være. fra Fiskeøje. skulle hvor? DER. Fiskeøje? DER? Hm. Ligner jeg ja, en fisk helt al. Ja, værsgo. Der ja, er måske lidt havtørsgo over dig, hvis man kigger koldt efter. Øh. Vi kan sagtens have det sjovt på der samtidig med, at vi arbejder med familiedynamikken. Hmm? Så er det altså nu, at I gerne må finde jeres barndomskærlighedsting fra. Kan du hjælpe mig et øjeblik? For nu skal I nemlig sige farvel til mig. du givet Bodin væk? <tryk> Så er vi sammen og Bodin? Ja! Lad. Det der, I de har pakket ind derovre. Er det Bodin? Ja, Per, det er jeg bange for. <tryk> Ja vi køn kommer til at you,